A világ felnőttjeinek 50% a napi fogyasztó. Ez a szám Magyarországon 80%. Napi 2,25 milliárd csészény törpint Hörpint fel a bolygó lakossága. Majd legalábbis ez a statisztika, amit az interneten olvastunk. A mai epizódban néhány klasszikus kávézással kapcsolatos tévhitet fogunk eloszlatni. Az egyik legelterjedtebb, legrégebbi téfi a kapcsolatban az, hogy különböző szív- és érrendszeri megbetegedéseket okoz, valamint az, hogy az egekbe emeli a vérnyomást. Ez mind nem igaz. Kutatások sora bizonyítja, hogy ha valaki napi egy, esetleg két kávét elfogyaszt, az nemhogy egészségtelen, de még kimondottan jótékony hatása is van a szervezetre. Nekünknek Nekünk, az is fontos kérdés, hogy kismamaként a babavárás időszak alatt fogyaszthatunk-e kávét. Egyes elméletek szerint ez alatt a 9 hónap alatt abszolút tiltó listás a koffein, míg egyes szakértők szerint nyugodtan csak arra kell figyelnünk, hogy a koffein lebontás lassabban zajló folyamat ilyenkor, mint normál körülmények között. A kávé mennyiségére kell odafigyelnünk, egyesek szerint 200 mg, amit, amit elfogyaszthatunk egy napon, míg mások szerint 100 mg, ami körülbelül napi egy kávénak felel meg. Mindenképpen egyeztessünk orvossal, de ez a típét is megdőnni látszik, vagyis a kismamák is fogyaszthatnak kávét. Az, hogy a kávé vízhajtó hatású, az egy tény. Viszont, hogyha abból indulunk ki, hogy egy átlag kávéfogyasztó naponta egy vagy két kávét iszik meg, akkor logikusan végiggondolva, egész egyszerűen nem víz be olyan mennyiségű kávét a szervezetébe, ami a napi teljes vízfogyasztást figyelembe véve a nap végére valamilyen módon dehidratáltsághoz vezetne. Tehát a kávé nem dehidratál. Az internet még azt is mondja, hogy a magyarok körülbelül kétharmada véli úgy, hogy az instant kávéban mesterséges anyagok kerülnek a készítéskor. Ráadásul egyharmaduknak fogalma sincs, hogyan és miből készül ez a fajta fekete. Csupán a megkérdezettek 16%-a volt tisztában azzal, hogy valódi kávéból készülnek a granulátumok. Méghozzá egyébként arabika és robusta fajták keverékéből. A más és más keverési arányok miatt lesz mindig különböző illata és íze az üvegbe zárt granulátumoknak, amit egyébként úgy készítenek, hogy az őrölt pörkölt kávét lefőzik, kivonják belőle a vizet, és bum, így lett a csokapik, az a granulált kávé. Ebben a jelenetben nem mondunk semmit azt gondolják, hogy egy eszpresszóban több a koffein, mint egy laza teljes kávéban, pedig ez nincs így, hiszen egy egysényi kávéban pontosan ugyanannyi koffein van, mint egy másik egysényi kávéban, csak az több vízzel is teljelengettük fel. Valójában arról van szó, hogy minél tovább főzzük a kávét, annál több koffein oldódik ki belőle, tehát valójában a kávéfőzés hossza határozza meg a koffeintartalmat.